Ja, jag pratade lite om K sök i morse och jag kommer att dra lite samma bilder här igen, men kanske gå in lite mer detalj. Um, vi, kan, vi kan ta det från början. K sök är Riksantikvaliebetets liksom tjänst för öppna länkade data och har varit igång i över tio år nu. Den innehåller i dagsläget 9,2 miljoner poster från 82 olika kulturarvs- och kulturarvsinstitutioner. Den täcker de flesta stora museer i landet, men även ett antal mindre. Och tänk på att alla de här har varsitt eget samlingsförvaltningssystem, vars, sin egna register, i vissa fall flera register, som är stupröv av för sig. Och, och vitsen då med k sök är att den skördar in metadata från alla de här olika register och system och indexerar dem enligt en gemensam datamodell som KSOMSÖK bestämmer över. Och sen länkar ihop dem och publicerar dem som öppna länkade data. Färdata som också har pratat om. Den förser de också tilldelar ut beständiga URIer som funkar som identifierare och som adresser, beständiga länkar för de här posterna och gör det som maskinläsbar data som är sökbart via ett API. Så eh, tillämpningar och applikationer kan byggas på QoS-sök och använder den datan som kommer in. Ja, än eh, sen då, alltså vem, varför ska vi bry oss om det här då? Vad är det för till för, för, för, för er? Som en aggregeringstjänst, det här innebär då att Genom korsomsök så kan man söka tvärs flera olika datamängder på ett och enda ställe. Man behöver inte vända sig till varje museum för sig om man vill hitta poster som handlar om samma sak fast kanske lite utspridda över olika organisationer. Så det finns en ingång där man kan söka tvärs allt. Eftersom det använder ett API och publicerar strukturerat maskinläsbart data, det innebär att man kan återanvända det, man kan bygga tillämpningar och appar på den här metadatan som skördas in. Eftersom det finns persistenta uri de funkar både som unika identifierare, men även är upplösbara. Så de är beständiga även om den resursen, den posten som ligger bakom har flyttats hos museet eller institutionen. Eftersom det är länkad data, det innebär att det beskriver hur olika poster hänger ihop, hur de relaterar till varandra på ett strukturerat sätt som gör att datorer kan hitta såna länkar, resonera kring dem och fatta lite av vad innebördet är. Inte bara att det finns en koppling utan vad det är för förhållande mellan två olika poster. Och sen att det är öppna data, det innebär då att det är licensierat på ett sätt som gör att det, man får faktiskt använda det. Man, man, man har en licens på att man, ja, det, det går att, att bygga saker med det här, det går att använda det och bearbeta, använda det i olika sammanhang. Och vad som söker då, byggt på principerna öppna länkade data, som är en del av den semantiska webben. Vad är öppna länkade data då? Vi, vi, vi tar det från början. Sir Tim Berners-Lee som uppfann webben, det var så det vanliga webben, inte den semantiska, men han uppfann även det. Den som vi använder idag. Han har beskrivit öppna länkade data enligt en femstjärnig modell. På lägsta nivån med en enstjärna. Så har man publicerat sin data på webben och har, man har tillämpat en öppen licens. Men det är, det är inte strukturerad data, det är typen pdf eller en Word-dokument. Det, det är ostrukturerat, men ändå publicerat med en öppen licens. Har man uppnått två stjärnor, då har man i alla fall strukturerat sin data och gjort det maskinnäsbar. Så det kan vara tabelldata som Excel-filer till exempel. Tre stjärnor så har man publicerat dessutom på ett öppet format. Så det är inte ett proprietärt format som bara går att läsa med vissa program. Utan det är ett öppet format som alla program kan, kan läsa. Till exempel CSV-tabell. Och det är då vid fyra och fem stjärnor som det börjar bli lite mindre vanligt. Med fyra stjärnor så har man tillämpat URI som identifierare. Och de flesta databaser de har någon sorts um, nyckel- uh, eller unik identifierare. I länkad datavärden så använder man just URI som den unika nyckeln. Så då har man publicerat sin data, antagligen med formatet RDF eller någonting liknande, där man har tillämpat just en URI, en upplösbar adress, som nyckel i sin data. Men då har man gjort det länkbar data, det, det går att länka till. Men det är först vid fem stjärnor att man har faktiskt uppnått länkad data, det är då att man själv länkar ut och återanvända eh, andras resurser, att man förhåller sig till omvärlden, till andras data, man har länkar ut. Man förhåller sig då inte bara till andras poster, utan även till gemensamma begrepp, gemensamma terminologier som också har publicerats ut på webben. Öppna länkade data består då av i princip två då den, den öppna biten och den länkade biten. Eh, och vi tar den öppna biten först, för det är enklast. Öppen data, det innebär helt enkelt att man har satt en, en, en öppen licens på det. Eller att man har retikärersmärkt det som öppen. I k indexerar vi och skördar vi bara metadata. Det vill säga att när man har en bild till exempel, vi, vi håller inte den bilden. Vi håller bara metadata som beskriver den bilden och en länk till den bilden. Och all, all sån metadata som kommer in till k sök, vi har krav på att det ska licensieras enligt CC0, vilket är Creative Commons mest öppna licens. Man mer eller mindre avsäger sig alla rättigheter med CC0. Men det gäller bara metadata. Men det är ett krav hos k eftersom om man inte har licensierat metadata på ett toköppet sätt, man hamnar väldigt snabbt i en situation där det är väldigt svårt att kombinera det med andra datamängder. Och det, det är det vi vill att... att man skulle kunna kombinera datamängder inte bara inom k utan även med, med externa också. Så C-sinoll är det krav på i k -somsök. Men sen eh, när det gäller själva innehållet, så själva bilden eller i det här fallet då i Urdas fall fältdokumentationen, fältdatabaser. Det är också ett krav på att det måste finnas någon sorts rättighetsmärkning. Det behöver inte vara CC0, det kan vara en annan rättighetsmärkning. Vi tillåter till och med att vi, man förbehåller alla rättigheter, Men det måste, vara, det måste vara någonting där. Vi, vi, vi föredrar förstås öppna licenser för då underlättar det återanvändningen. Uh -huh. Gärna till exempel en CC BY-licens som kräver bara erkännande vid återanvändning. Så det är den öppna biten, att man, man sätter en, en öppen etiketsmärkning på sin data. Sen den länkade biten. Ja, den webben vi använder dagligen i våra webbläsare- det består av en, en nätverk av dokument som har länkar dem emellan. Så en webbsida kan länka till en annan. I länkad datavärende funkar likidant, fast det, det räcker inte bara med, med att det finns ett förhållande mellan två dokument eller i det här fallet två dataposter, utan man ska beskriva även vad det är för förhållande, hur, på vilket sätt hänger de här olika sakerna ihop. Så har man en post om en bild, då ska man beskriva att just den, den här bilden den avbildar lämningen som den avbildar, eller att ett dokument beskriver den eller att en post om en person har ägt eller använt något föremål. Så man beskriver liksom på vilket sätt saker och ting hänger ihop. Och man kan även beskriva identiteter mellan poster, till exempel om, om två olika källor har poster om samma sak, då kan man, det är helt okej, okay. man kan ha liksom två poster som beskriver samma sak, men då ska man tala om att den här posten, den handlar om exakt samma eh, instans som något annat som kanske ligger hos någon annan institution. Eh, I K-sumsök då, och i, särskilt i Urdar, det innebär att K-sumsök blir plattformen som förvaltar de här förhållanden för Urdar och för andra eh, datamängder. Att det, det är hos K-sumsök att man har de här eh, kopplingarna mellan till exempel ett find och lämningen där det hittades, dokument och lämningen eller uppdraget som den beskriver. Och se till att, att alla poster befinner sig i ett större sammanhang som är större än bara den databasen eller den institutionen som förvaltar just den posten. Och på det viset så kan man publicera data på ett sätt som gör att det är användbart för handläggare, för apputvecklare och för en intresserad allmänhet. Den sortens poster som man kan hitta inom k det kan vara till exempel lämningar och uppdrag som Riksantikvala liksom, står för hos KMR. Det kan vara inventeringar, rapporter, fältdata som kommer in med urdar som ligger i vårt e-arkiv, fynd, övriga litteratur, alltså ett antal olika sorters data som förvaltas och ligger hos flera olika eh, aktörer. Men meningen är att vi ska ändå kunna sköda in dem och indexera dem och se till att de här länkar, de här kopplingarna finns på ett sätt som man kan få ut på ett vettigt sätt. Och genom att man använder eh, gemensamma begrepp och termer man länkar till gemensamma vokabulär och ontologier, auktoritetsposter som Osa nämnde, så kan man se till att man beskriver saker på ett konsekvent sätt med gemensamma termer och vokabulär på den som att du webben. Och i och med att vi kopplar ihop alla de här poster, det berikar de posterna som kommer in till K som sök eftersom har man en bild som är lite löst hängande, utan, något, utan några, några länkar, trots att den egentligen avbildar en lämning eller en, ett föremål. Sen kommer den in till k söker och det finns något annat som påstår att men den här bilden det handlar om just den här. Då plötsligt har den bilden ett mervärde av det. det. Det hänger inte längre löst, utan det, det befinner sig i ett större sammanhang. Det är kopplat till den saken den avbildar. Och när vi tänker på länkad data, som, som Osa har nämnt, det är väldigt viktigt att man använder sig av gemensamma begrepp och gemensamma aktualitetsposter. Så har man till exempel eh, en, en post som har en datering till vikingetiden eller som har en lämningstyp i Det Så det är jättebra om, om man skriver det i text, men det är ännu bättre om man även kan ange eh, urin för ett gemensamt begrepp för just vikingetiden. Och då menar jag inte liksom, ja, i det här fallet, man kanske inte menar vikingetiden odefinierat, utan man hänvisar till en specifik definition. Jag, när jag pratar om vikingetiden i den här posten så menar jag just enligt den här definitionen som finns hos den här URIN som är 750-1050 eller ja, vad det nu vill man, man, man är mest specifik och man hänvisar till eh, någon gemensam definition som har publicerats någonstans och det gäller inte bara dateringar, det gäller alla sorters metadata man kan använda för att beskriva till exempel lämningstyper då, och kronologiska dateringar, stiler och så vidare. Och det är lika viktigt att man använder sådana länkar med aktualitetsposter också. Om jag har en post om Gustav III, om jag bara skriver Gustav III i text att det handlar om honom, det, det kan vara oklart eller otydligt för datorer. Menar jag då den här porträttbilden Gustav III? Menar jag Strindberg-pjäsen Gustav den tredje Nej, jag menar personen. Och då hänvisar jag till en specifik URI som är unik för den personen. Och den är publicerad, den finns som en aktualitet och om flera hänvisar till samma då vet vi att vi pratar om samma sak, att vi pratar om samma, samma instans, samma person. Och det, det, kan man, alltså, det här är ett, ett, ett exempel med en person, men det gäller lika, lika mycket om man till exempel har en bild som avbildar en lämning. Då, skriv inte då bara eh, lämningsnumret eller, eller RR-numret, utan ha även URIN till lämningen, länken dit. För då, då kan maskiner också förstå det. Och dessutom löser upp den URIN, tittar på datan om just den lämningen. Ja, Kosmosöka är som sagt en, en teknisk tjänst och det finns inget inbyggt gränssnitt- för människor i den. Men det finns ett antal olika tillämpningar och meningen är att det ska vara en plattform- som man kan bygga tillämpningar och applikationer på. Eh, kanske den mest kända är Kringla- som Riksantikvariemeters står för. Många är kanske kanske bekanta med den. Och där kan man eh, söka och bläddra genom alla poster som finns i Kosmosöka och se- länkarna som finns. Eh, här ser vi dem längst till vänster. Det här är en, en ä, lämningspost som har länkar då till och från ä, alla dokument som beskriver den, alla rapporter. Vi har även en ganska ny tjänst också, en forskarplattform som heter Runor. Och det använder bara en, en delmängd av kosmosöksdater. Specifikt handlar det om eh, runor och rynskrifter. Och då är det här exemplet det kanske inte är jättetydligt att se, men här har vi en, en runsten från Blekinge. där vi på liksom, inbätet, vi har kanske en bild på den. Däremot så har vi Blekinge museum som har publicerat sin bildkatalog. Och de har massvis med bilder på den här stenen. Uh, och det är tack vare k som att vi kan hitta de här länkarna att, ja, på en, ena databasen så har vi också själva runstenen. på någon annan, på något annat museum vid deras databas så har vi bilder på den. Och vi hittar då sambanden och kan visa upp dem så att forskarna som använder den här plattformen kan komma åt all relevant material oavsett varifrån det från det kommer, var det ligger någonstans. Det finns även mobilappar som har byggts på k massvis med hittar- fornlämningar i min omgivning, appar på både Android och Apple. Det finns museiutställningar som har skapats. Som sagt, man får ut mer från k det man skickar in. All data berikas, så det är inte ovanligt att museer bygger- sina digitala utställningar för sina egna samlingar på K-sumsök eftersom man får, man får ut de här kopplingarna också som skapas av andra. Och eventuellt i framtiden så kan vi också hoppas att Fornsök kanske kommer att tillämpa K-sumsöks API och länka in fler material än det som vi har i vårt arkiv. Trots detta så finns det en del outnyttjad potential i K-sumsök väldigt beroende på kvaliteten på data vi får in. Och det är ganska vanligt att det är ont om länkar egentligen. Kålsomsök kan inte hitta länkar själva, utan vi är beroende på de länkarna som skickas in av våra datapartners. Dessutom så har vi inte lyckats kunna sköda arkeologiskt uppdrag in i Kålsomsök än. Vi har lämningarna och vi har rapporter, men just mellanbiten, uppdraget, saknas idag. Och likadant fältdokumentationen. Det är också lite frustrerande att, eller vi har ett önskemål om att vi ska kunna ha länkar till fynd hela vägen från fyndlistan, från undersökningar till posten hos museerna. För att kunna följa då, okej, okay, men vi har ett, ett fynd som har hittats i samband med en, en undersökning. Undersökningen är kopplad till en lämning Findet har hittat vid lämningen. Vi får in den här fyndlistan och vi kan säga då att det här, den här posten i fyndlistan är samma som fyndposten som kommer in från museet dit det har tilldelats. Och då kan vi, skulle vi kunna liksom förena två poster från två helt olika sammanhang men ändå säga att det handlar om samma fynd och man kan, skulle kunna liksom följa det. Men de här bristerna kommer att lösas, eller de flesta kommer att lösas, eh, inom Urdar, där vi kommer att få in dokumentationen, vi kommer att få in eh, uppdragen från Fondtruck, för komma med. Och sen kommer vi ta det ännu längre, eh, med, tack, med tack vare Svedigark, som vi kommer att höra lite mer om sen. Och en ny utveckling på k -sumsök. Vi har precis fått godkännande för att vidareutveckla K-sumsök så att det ska ha ännu bättre stöd för att data, ännu bättre stöd för att beskriva just arkeologiska datamängder och arkeologiska begrepp med en ny K-sumsök, k, k 2.0. Och inom Urdal så kommer vi också bygga ut K-sumsöks datamodell så att det har bättre stöd för arkeologisk information. Och allt det här kommer så småningom att öppna upp ännu mer för tillämpningar som är inriktade mot forskare eller handläggare. Meningen är att när urdar tar slut, att man ska genom k kunna hitta och följa länkar mellan lämningar, mellan uppdrag, rapporter, digital dokumentation, fynd. Oavsett var de ligger, oavsett vilken institution eller system de egentligen ligger hos. Allting ska indexeras och länkas, länkas ihop. Och dessutom att maskiner ska kunna själva hitta sådana länkar och visa upp dem för användaren. Och tack vare den här gemensamma datamodellen och att vi allt mer tillämpar gemensamma vokabulärer och aktivitetsposter, så ska vi se till att de här sakerna beskrivs på ett konsekvent sätt. Och att man kan underlätta för att kunna kombinera data i somsök som länkar data med eh, likadana datamängder från andra tjänster och plattformar. Och det gäller då inte bara inom det svenska sammanhanget, utan även internationellt k förutom att vara en, en självständig plattform, är också den svenska aggregatorn till Europeana, som är en, en internationell aggregator på, för kulturarvsdata på europeisk nivå. Och dessutom så när vi väl får in arkeologiska uppdrag i K-samsök, vi vill gärna kunna bidra med dem vidare till Ariadne. Ariadne är ett europeiskt plattform för just öppna arkeologisk data. Och specifikt då handlar om framförallt uppdrag och uppdragsdokumentation. Det är Svensk National Datatjänst som är den svenska representanten i Ariadne. Men vi har sedan tidigare pratat om att när vi får in strukturerad uppdragsdata i K-sumsök så skulle vi gärna vilja leverera vidare till Ariadne så att det kommer in i ett internationellt sammanhang. Och då är det ännu viktigare att man använder sig av de här gemensamma ontologier och vokabulärer och aktualitetsposter för att plötsligt så blir det inte bara svenska begrepp utan det blir internationella begrepp och då är det viktigt att det, det är inte är bunden till, till ett språk utan att man använder något språkneutralt maskinläsbar begreppsmodell. Ariadne dessutom står för och förvaltar ett antal sådana vokabulärer för just arkeologiska begrepp som är bland de som vi vill använda i eh, svediga arkeologer och i, i Kosomsök. Ja, eh, jag hoppas att det ger en tydlig bild av eh, hur Kosomsök eh, är tänkt att kunna bidra till Urdar och hur det befinner sig i sammanhanget. Det, det är inte helt lätt om man eh, träffar det för första gången, men meningen är att som söks ska kunna förena alla de här olika källor och datamängder på ett begripligt sätt som man sedan kan bygga vidare på och återanvända.